تعالى، تعالى. في ناس كتير بتسألني في الفترة الأخيرة عن الوضع الحالي اللي احنا عايشينه اسمع اسمع اسمع من وجهه اسمع. نظري الوضع الحالي ما يطمنش متقولش ما ازمه وما تطنش جه الوقت تعمل حاجه بلادنا خلاص محتاجه رجاله شوفوا عرب احنا بعدنا راحت فين وحدتنا على قعدنا ككل كلمتنا زي السيف دلوقتي العربي عاش ضعيف وبقينا كمان من بعض نخاف في العالم ده مفيش مكان للضعيف شغلونا عن بعض بالرغيف تفكير صهيوني مش نضيف الدنيا سلف ودين ساعد اخوك من غير تفكير وادعي ربك بالتغيير اراضينا كتير محتاجه تحرير زينا خلاص من التقدير يا رسول الله و قد محتاجين واحد عشان الدين ومحاربين احنا مجاهدين كلام مكتوب على عالتحريض في الخير بس ومش في الشر واحد حاول غيّل الدار ورخوك اخوك المر ومتسالش ايه السر بدعي الرب برفع الدر مطلوب منكم بس الصبر كلام اسلامي وانا حر يوسف يوم ارسع البر اتحبيت من اللي حواليا وناس من دمي املهم في ايه في الارض وعمري فيهم يوم ما فكرت في الدنيا ويا احترت ومن دلوقتي قدرت ارجع تاني بقوه كبير محدش عارف ايه المصير عايش محكوم بقانون ضرير ما بيمشيش غير على الفقير لك كلمه حق اللي يصير يصير انور اخوك هيكون موجود في ظهرك دايما من الجنود عدو ضعيف بس ماكير احنا الاكتر والله اكبر حرب الجايه اجاز حضر متقولش سلام الكلمه دي مالتنا الام وده كان حكم بالاعدام احنا هنا عايشينه كل يوم الموت شايفينه بيقرب منا ومش حاسينه ليه حقنا دايما سايبينه كلام كرهنا ليه ناسينه عدو بيكبر ليه سايبينه قضيتوا لاخوك عدو يهينه ومصري وإيدي بإيده وإنسوا خلاص أيام زمان ما تقولش كمان ده كان زمان في السودان وفلسطين وفي لبنان عدو محاصر المكان الدور الجاي هيكون على مين؟ جه الوقت نكون جنود كلنا آخرتنا التابوت إعمل حاجة قبل الموت أيام بتفوت وبتموت من غير سلاح يا مسلم حي عالفلاح وقت الحرب كله مباح ضرب النار على الأعداء يا نجاح بس هاتولنا السلاح على عادة سهم وراح كلام كتير محتاج مفتاح يقعدوا والله كنا بنسلح يقعدوا والله بنعزل شو جعده أنا ولو بكلمة بس بدأنا ولا شغولة ولا الأخير كتير هيشيل دلوط طويلة الوضع الحالي محتاج تغيير ومدرستي دي ورجعت تاني على هذه بتفو عشانه معان في عيون فوات بشوف احلامي ضحيد على خرب ونرجع تاني أعظم هم في العالم كله يكون إسلامي وعديك كمان منو سلامي مش هرجع غير وانا جايب نجاح كلامك الجاي هيكون بسلاح مش عاوز أزعل حد مني اعدائي كتير ومسعلين مش لاي صغير يكون شطري يا فلدي فوات في بحر احزاني انا غريب من دلوقتي هتثق فيه وكل اسرارك هتبوح ليه محدش همه امرك مين دلوقتي هيحفظ سرك اقرب نسمه انك بتضرك ادعي لربك ينصر حربك يلا تحرك واختار ضربك وابعد عن اللي هيدمرك ونود الله هتحررك واكيد ربك هيقدرك هو الاعلى من مين بيحبك من يوم كرهك من يوم خانك من يوم صانك من يوم فاتك واستقلامك من احلامك من احزانك زمنك دانك سرك هانك عداك في كل مكان عدالك سلم امرك للي ساعدك واكيد ربك هيقدرك ومن اعدائك هيحررك واكيد ربك هيقدرك ومن انت مين انت مين انت انا منت تاني في نفس الوقت